Процес покупок для нас може бути ритуалом, тобто установленою послідовністю дій, обрядів, традицій. Деякі покупки нам подобається робити і важливо не тільки купити певну річ, товар, а для нас процес, ритуал теж має значення. Наприклад, якщо людям подобається якийсь бренд, для них важливо завітати в магазин цього бренду, зануритись в атмосферу, інтер'єр, взаємодіяти з консультантами, можливо випити там кави, процес вибору. Це Станий настрій, стан емоцій. Без цього ритуалу, якщо продукт купити, наприклад, в інтернет-магазині, продукт вже може бути не таким цінним. Тобто під час шопінгу ми купуємо не тільки продукт, а також задоволення процесом, стан і емоцій. І якщо задуматись, процес може бути з покупками, а інколи можна насолоджуватись просто процесом, ритуалом і нічого не купувати.